o Ne keress otthon a színpad, Bal sarkánál, Várom én. Épp, hogy a karjaim körét vonjam, Tudod, Ma este jobban fug nem lenne Holna is esésem lenne, Fel a a lelkedben, hogy újra nyár legyen a szívedben. szívekben a kez fel a kez aket külje ugyanik külre Fel a kez a lelkedben, hogy újra nyer legyen a Fel a kez a felda kez aket külje ugyanik Fel a kez a lelkedben, hogy újra nyer legyen a szívekben. De vártam egész évben, legyél te is ott a még Mégkor nem is vagyunk képen Megdoblak egy sörre, de nyuggi nem fáj Zavarosabb étel, tali a nagy színpadnál Japánban bulizik a Mangó Rice family A szövegünk hazai, de a mosolyunk karibí Példás, ahogy a csapat a bajokat feledi. Rossz ember nem lett aki a jó bulit szereti Ne keresd otthon a színpad Bal sarkánál várom épp Úgy a karjaim körét vonnyom Tudod, ma este jobban fut nem lenne, hol a fi a kezeket a lelkedben, hogy újra nyár legyen a szívekben. a kezeket, fel a kezeket, uda ugyanik, kőre, ugyanik, fel a uda a kőre, hogy mi nyár legyen a szívekben, a a kőre, a a kezeket, uda mi kőre, uda a kőre, a mi hogy uda mi a uda a Esti szél fúj, ahogy a zenére kerül, végre a hangsúly Innen nincs visszaút, erre születni kell Abban biztos lehet, ezt nem felejted el Szabad a móka, nem maradj le, komoly a látvány Zsindi minden fele, te sem maradj át, bár, ahogy a problémákról megfeledkezel, Egyre biztosabb, jövőre itt leszel Megeres otthon a színpad, a fel a kezeket a lelkedben, hogy újra nyár legyen a szívekben. Fel a, a fel a kezsoket küle ugyanik, ugyanik. a kez a hogy új a nyár legyen a szívekben. a kez aketől, fel a kez ugyanik, ugyanik. a kez a, a, a lelkedben, hogy új legyen a szívekben.